Teď bydlím v Austinu, tady v Texasu, kousek od kampusu. Teď bydlím u maminky, u sestry, v rodinném domě. Momentálně bydlím v centru hlavního města, v Praze.